Přál si novýho kompa. S procesorem Core i7 na 5 GHz s 8 MB cache pamětí. Dvě grafiky ve salíčku, aspoň 64 GB na 2 GHz. Kam... Terové SSDčkovej disk, ale to je asi jasný. Máš to na po? vídě? Jasně, že mám. Nebudu riskovat, že dostanu to, co posledně. Je čas na písničku. Přidej si svá přání na Tomicup Vyšlist. A máš jistotu, že dostaneš přesně to, po čem toužíš. Na Tomikupu si tví přátelé mohou dárky tajně zarezervovat, takže nic nedostaneš dvakrát. Tak vyzkoušej Tomikup hned teď a staň se mistrem v dárkování.